25 з половиною років у військовій справі. Старший інструктор з тактичної медицини та військової топографії Лариса розповідає, зв'язати своє життя із армією було її мрією. Нині жінка несе службу в Національній гвардії України. «Я працювала в цивільній медицині 5 років, але знаєте, отут от, от, в душі військове. У мене дядько військовий, тітка військова, військовий медик батько і мати в мене цивільні. Було мрія. Військовий медик, от іменно військовий медик. У 2014-му, коли росіяни почали збройну агресію на Сході України, до Лариси доєднався її син Владислав. Чоловік каже, не зміг залишатися осторонь. Мати моя військова, і на той час, як почалися ці дії бойові, вона знаходилася ну, в Маріуполі, там, в передмістях, і, ну, і там велися бої. 에, там, зателефонувала мені якось, сказала, що справи в неї не дуже, я за нею дуже запереживав. І після цієї розмови 에, просто так жити цивільним життям ну, мені совість не дозволяла. По, І після цих подій я пішов на контракт. Владислав пішов до Академії Нацгвардії, пізніше вирушив в зону АТО. Нині заступник командира батальйону. Каже, рідко зустрічається з мамою на службі у зв'язку з різними напрямками діяльності. На емоційному рівні дуже приємно, ось так ось біжиш по справам, там займаєшся чимось, і там краєм ока бачити, що е, десь проходить там рідна людина. Воно якось, коли думає, що вже, вже дуже тяжко, побачив якось настрій піднявся, вже трошки легше.» «Він дуже досвідчена людина, і я в ньому настільки впевнена, що він і себе буде берегти, і своїх людей, які в нього в підпорядкуванні, і я в ньому впевнена.» Владислав розповідає, військовий досвід мами був корисним і для нього. Я навчався там в школі, навчався там в інституті, був поряд, як, якби вона там розповідала про свої якісь там справи, і я це, ну якби як сказати правильно, переживав іноді її там якісь проблеми разом з нею. І я якось вже був підготовлений до якихось там ситуацій. Коли він прийшов до нас в батальйон на співбесіду з командиром батальйона. То, звісно, він був дуже здивований, як проживають особовий склад, що це казарми були в такому доброму стані, і комбат у нас був дуже досвідчена людина. І це все-таки вразило його, і у нього є приклад до чого йти. Родина каже: зараз в них єдине бажання перемога України. Це велике горе, ця війна. І кожна мати переживає за, за своїх дітей, але ми всі будемо надіятись і вірити, що це скоро-скоро закінчиться і наступить наше життя краще, мирне і спокійне. Щоб ми це всі ці труднощі пройшли, закінчилася ця війна, щоб ми зустрілися сім'єю, великою нашою сім'єю, відзначили перемогу і жили далі». Кирина Галунова, Геннадій Корчененко У Суспільне новини. Запоріжжя.